السلام علیکم خواتین آج کے میں خوش آمدید ہمیں ایک آج حیرت انگیز خبر ملی ہے کہ ضلع کنڈالی کا ایک لڑکا جو کہ لڑکیوں کی طرح رو رہا ہے آئیے چلتے ہیں نواب کی طرف جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج ہمیں ضلع علی ملتان جہاں پہ بچہ جو پہلے مراسیوں کی طرح ناچ رہا تھا پھر اسے اس کے ابو سے مار پڑی تو اب وہ لڑکیوں کی طرح رو ہے یہ بھی کوئی بات ہے ابھی ہم اسی بچے کے گھر کے سامنے کھڑے ہیں چلو چھوٹی نادرین ان کے جو والدہ نا وہ ہمیں انٹرویو نہیں لینے دے رہے نادن ہمیں بھی خبر آئی ہے کہ اس بچے کا ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج مل چکا ہے اور ابھی ہم کو وہ دکھائے گے جی ہاں بالکل بڑی شرمندگی ہوتی ہے جب کسی کا بیٹا روتا ہے تو ابھی ابھی ہمیں خبر ملی ہے تو چلیے آپ کے ساتھ کیا میرا کہتے تھے کہ تم مراسیوں کی طرح ناچتے ہو اب کہتے ہیں تم لڑکیوں کی طرح روتے ہو کیا مرد کو رونا نہیں آتا اس کے بعد دل نہیں ہوتا کیا رو ملے جی ساری کوئی عزت ہی نہیں سے عزت کیسے جاتی ہے میں مجھے کوئی کڑی نہیں چلے کہنا تو آپ کو ٹھیک ہے جیسا کہ ناتین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اب ہم واپس چلتے ہیں سونی کے پاس بیک ٹو دا اسٹوڈیو جی آم نواب آپ بالکل صحیح بات کہہ رہے ہیں بڑا افسوس ہوتا ہے جب کسی کا بیٹا روتا ہے اسی بات میں ہم لیتے ہیں گفا ہمارے ساتھ ہی